Інтерактивні уроки з Мінної безпеки в Центральній дитячій бібліотеці «Сміли» провели працівники Смілянського місцевого центру безоплатної вторинної правової допомоги. На урок завітали активні відвідувачі дитячої книгозбірні, учні 3-го Б класу з школи номер 3 колегіум. Вони вже багато знають про міни та їх різновиди. Міна – це не буквально пристрій, якщо його закопують під землю, але так, щоб вона могла зробити, якщо на неї хтось наступить або навіть притронеться. Під лісницями заховують гранати, стаєш ногою, воно в тебе блокує ногу, і потом граната взривається. Пізнавальну зустріч для колегіантів провели заступник начальника відділу безоплатної правової допомоги Наталія Мамонова та помічник юриста сектору Смілянського бюро правової допомоги Таїсія Коберник. На уроці спілкування з школярами було інтерактивним. Дивіться, нас всі асоціація Граната. Але є два віди гранату. Є дуже смачна, як фрукт. А є дуже небезпечний. тому е, різниця в е, тому, що гранату все можемо їсти, правильно? Він дуже смішний, всі люблять гранату, да. Да, бачите, він дуже корисний. А це такий вид гранати. а якщо така, то це ще є дуже-дуже небезпечно, оскільки присмикання вона може нанести дуже-дуже багато уролин. Захід був насичений цікавими завданнями, пізнавальними мультиками, відео та інтерактивними іграми. Пані Наталія пояснила дітям, як відрізняти вибухонебезпечні предмети, де вони можуть бути приховані, які знаки попереджають про них, а також, які правила безпечної поведінки потрібно знати та дотримуватися, якщо ви помітили вибухонебезпечні предмети. В свою чергу, третєкласники активно давали відповідь на питання пані Наталії та підготували малюнки, в яких зобразили правила поведінки з вибухонебезпечними предметами. Мене звати... Кароліна і я намалювала, як військовий знайшов міну. І він знищує її. Ну, знає, як знешкодити, так? Маша. Малі. Я завразила, як пес-патрон попередив дівчинку, що там є міна, угу. і вона туди не пішла. Мене звуть Болот, я тут намалював, як військовий і ще міну. Щоб потім їх, за допомогою чого він їх вишуковує. На інтегрованому уроці зміни безпеки дітям нагадали про найголовніші правила правила безпечної поведінки. У зв'язку з тим, що зараз такі відбуваються дії, дітям, хоч ми і не хочемо, але потрібно знати, знати себе, забезпечувати, своє життя. Можливо, деякій мірі і розповідати батькам, тому ми ходимо по навчальним закладам, по бібліотекам. В разі потреби. Якщо є така необхідність, ходимо також і в якісь заклади вищі, і навіть на підприємства розповідаємо про мінну небезпеку, де взагалі можна себе поводити безпечніше і де ми можемо, де потрібно себе трошки, ну, трошки забезпечувати, контролювати. контролювати так. Ми безоплатна правова допомога, ми взагалі проводимо, ну в даному етапі, в даному етапі ми проводимо таке мінна небезпека, а взагалі ми проводимо такі заходи по правовій, правовій обізнаності людей Смілянщини і Смілянського колишнього району. Тому в разі потреби, щоб люди дізнавалися, як, ну, як потрібно себе поводити в будь-яких іменно не лише в мінній небезпеці, але й справового. Питання. Ми також проводимо будь-які заходи в підприємствах, установах, дитячих навчальних закладах.